مبینہ طور پر نو مسلح قادیانی ملزمان نے تحریک لبیک کے کارکن زین علی کو کلاشن کوف کا فائر مار کر شہید کر دی زین علی کو زخمی حالت میں ڈی ایچ کیو اسپتال شیخ پورا پہنچایا گیا تاہم زین علی زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے خالق کے حقیقی سے جا ملے فائرنگ کے نتیجے میں ایک راہگیر بھی زخمی ہوا جس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے تاجدار ختم نبوبت کا نارا لگانے پر زین علی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھی زین علی نے مسجد سے نکلتے ہوئے دوبارہ نعرہ بلند کیا جس پر ملزمان طےش میں آگئے اور انہوں نے فائرنگ کر دی افسوسناک واقعے کے فوری بعد تحریک لبیک کے کارکنان کثیر تعداد میں جائے وقت پر پہنچ گئے جس سے صورتحال کشیدہ ہوتی نظر آ رہی تھی تاہم پولیس نے ملزمان کو جلد گرفتار کر کے صورتحال کو کنٹرول کر لیا بتایا گیا ہے کہ جن نو ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ان میں سے آٹھ افراد کو پولیس حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر چکی